kevesebben vagyunk, annál inkább kell csinálni, mert, mert az embereket tájékoztatni kell, mert hogyha mindenki, mindenki feladja, akkor, akkor egy idő után a, a, a teljes ország egy ilyen torzított valóságot kap, nem, nem kapja meg a, a valós, tényszerű információkat, elveszik tőlük a lehetőséget, hogy hogy, hogy megértsék azt, hogy mi miért történik, vagy, vagy, vagy lássák azt a maga valójában, hogy mi történik. Úgyhogy úgy, hogy igazából minél inkább támadnak, én annál inkább azt érzem, hogy csinálni kell.